Στον δυνάμεόν μου, τους αγώνες αυτούς, με σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη και στους συναθλητέ μου. Δεσμεύομαι να διαφυλάτω την ακεραιότητα μου, τηρώντας αμερόληφτα του κανόνες που διέπουν το άθλημα και σεβόμενος τον εαυτό μου να απέχω από παράνομε ουσίες τις σκοπιμότητες. Ορκίζω τη συμμετοχή μου να είναι σε πλαίσιο ευγενούς άμυλας, με σκοπό το ανώτατο εφαγονίζεστε την προάσπιση της ζωής την εξάπλωση του Ολυμπιακού Πνεύματος και την δόξα του Αθλητισμού. Θα αντιληφθεί ενώση αυτούς για <συμπίδε> όσου έθεσαν τη ζωή τους από αντίστομα στο νερό. Θα τους